Hallå alle sammen. Dette er enda en del av selskaper Autodocs videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner. Fuck. Verktøyet du trenger for å bytte Velkommen til en ny og like interessant video. Bare husk å klikke på abonnentknappen og Med mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen.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 sett produktet du finner alle länker i beskrivelsen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 Takk for du så på. Hvis du likte videoen, oss i kommentarfeltet. Fölans på sociala medier. Vi är på Instagram, Facebook och Twitter. Alla linkene är i beskrivningen.